Учень 9 класу Михайло Фролу в ролі сапера на хлопцеві броньований жилет в руках Міношукач. Так в Миколаївському ліцеї номер 60 відпрацьовують навчання з протимінної безпеки. «Коли я вдягнув броньований жилет, спочатку він мені здався дуже легким, але як я... ...постояв хвилин 10 ним, то він же казався не таким легким, як спочатку. Тому що... Він важить ну, по, по тому, як я відчув, кілограмів 10-15. Коли я взяв металошукач, там багато було дуже, чого можна нажати, кнопочок. Та я, їх не, я їх не нажимав, тому що боявся, що зламаю. Розрізнити вибухово-небезпечні предмети та як діяти в разі їх знаходження учнів 5-9 класів навчали представники ДСНС та Національної поліції Миколаївської області. Протипіхні міни вони отак от Це дуже опасні речі, які зроблені для того, щоб, можна, для того, щоб травмувати та вбити людей. А також ручні гранати. Вони виглядять приблизно отак. Ну це вони і були приблизно отак. Особлива увага, якщо ви знаходите похожі предмети, ні в кому разі їх не треба трогати, підіймати, рухати з місця, розбирати, не дай Бог, кидати в вогонь. І, і, і, ...і взагалі їх чіпати не, не, не, дуже заборонено і це дуже небезпечно». 400 викликів за 2021 рік надійшло до відділу вибухово-технічної служби... ...Головного управління Національної поліції Миколаївської області. З них хибних 50 – фейкові мінування, говорить інспектор Геннадій Лешан. Е, «Найчастіше в е, нас виклики щодо виявлення е, гранат е, запалів. Е, Протитанкові міни були декілька разів, реактивні протитанкові гранати РПГ, також були вибухові речовини тратил, гексаген, пороха. Подібні уроки відбуваються в школі щонайменше двічі на рік, говорить вчителька Тетяна Степанова. Дітей навчають, як діяти, коли вони знайшли підозрілий предмет, реагувати на фейкові мінування. Правильно оцінити ситуацію і правильно діяти є дуже важливим для кожної людини, особливо для працівників освіти, вчителям. Адже дуже часто від вчителів залежить життя учнів і самих працівників освіти. Тому саме такі навчання, такі уроки допомагають нам розуміти, що в потрібній ситуації, при надзвичайній ситуації і діти, і вчителі зможуть правильно діяти, зможуть правильно оцінити ситуацію. По закінченню заходу діти та вчителі відпрацювали алгоритм евакуювання. «Лунає чи довгі три дзвінки, якщо є Автоматичне повіщення, то може у разі пожежі також у нас працювати і говорять про те, що треба покинути приміщення. Учні вдягаються, виходять на двір, вчителі беруть із собою журнали, перевіряють наявність всіх дітей на дворі і переводять в місце, яке визначено. До речі, до 60-ї школи – це стадіон. Ольга Рудай, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.